Ja kiitos Jukka ja kaikki järjestäjät kutsusta tulla tänne virtuaalisesti jakamaan ajatuksia. Tämä on minua tutkijana erityisen lähellä oleva teema. Minä pidän jotenkin siitä, että erityisesti lasten ja myös miksei myös kaikenikäisten kanssa niin suhdetta mediaa vahvistetaan itse tekemällä ja kokeilemalla ja tutkailemalla, kaikki niitä, tutkailemalla kaikkia niitä ihania ihmeellisyyksiä, mitä ylipäätänsä niin, erilaisia teknologioita ja muita asioita hyödyntämällä, niin miten mediasisältöjä voidaan itsekin tuottaa. Ja tämä on ollut, ollut sellainen niin kuin tutkijanäkökulmasta sellainen asia, joka on ollut pidemmällä ehkä tuossa käytännön toteutuksessa kuin sitten, että olisi meillä kovasti sitä tutkimustietoa asiasta. Mutta tänään mä katsastan muutaman ihan tuommoisen uusimman, tuoreimman läpi ja kerron ja vähän ajatuksia, mitä itsellä niistä mistä nousee niin tänä esiin ja sitten lopuksi ikään kuin annan pienet saran suositukset, että mitä itse ajattelisin, että, että kannattaa tässä asiassa näissä lukutaito näkökulmissa tehdä, erityisesti sitten varhais- ja esiopetusikäisten kanssa. Ja tota, mun suhde näihin uusiin lukutaitoihin on sellainen, että tietysti tuota mediakasvistus paljon ja medialukutaitoja ja muita lukutaidon muotoa ja monilukutaitoa tutkinut ja nyt tässä Uudet lukutaidot-ohjelmassa olen ollut mukana sitten tämän ohjelman ohjausryhmässä. Tota, ihan kaksi tämmöistä, että ymmärrätte, että miksi mä puhun näin tai miksi nämä ovat minulle tärkeitä asioita mistä lähtökohdasta, niin minä itse jotenkin ajattelen tätä aikaa niin kuin moninaistuneena tekstiympäristönä, jossa se moninaistuminen on ennen kaikkea niin kuin modaliteettien aukeamisen ja sen kirjon esiin tuo tulemisen niin kuin myötä. Se on kovasti avartunut ja on tosi niin kuin jotenkin minusta ihanaa, että erilaisia sisältöjä ja merkityksiä voidaan, sitä kautta tulvintoja ja merkityksiä voidaan Itsekin tuottaa mitä moninaisimmilla modaliteeteilla, koska meillä ei aina ole kaikilla niin kuin mahdollisuus niin kuin samoilla modaliteeteilla operoimiseen, eli tämä on myös tosi yhdenvertaistava aika, jos me vaan osataan tarttua tähän pedagogisesti niin kuin viisaasti. mennä Kynttär Kressiltä on jäänyt jotenkin vahvasti elämään tämä reading as design-ajattelu, eli Eli joka kerta, kun luetaan, niin se merkitys muodostuu siinä kontekstissa, siinä hetkessä, ja niissä tarkoituksissa tietenkin, jotka on sitten hyvin niin lähtökohtaisia myös, ja silloin ei voida ajatella esimerkiksi, että kaikki lapset toimisivat ja ajattelisivat samalla tavalla. Ja tietysti sitten Reireltä tämä ajatus maailman lukemisesta, sen voisi muokata tämän kun hän tietysti on asioita pohtinut enemmän tämmöisellä teksti, niin kuin kirjoitetun, puhutun tekstin aikakaudella, niin reading the word, niin voisin sanoa vaikka, että reading the modalities and the word, että, että tosiaan käsitys maailmasta muotoutuu niin kuin suhteessa siihen ja nyt se suhde niin kuin teksti maailmojen näkökulmasta on, on ihanan moninaistunut. Ja miksi näitä lähtökohtia, niin siksi, että jokainen löytäisi sen oman äänensä ja itsensä ja tulisi jotenkin täyteen omaan potentiaalinsa, että, että sellaista vapauttuja niin emansipoitumisen näkökulmaa tässä taustalla. Mä mietin vähän sitä ä, omalta tutkijauraltani sitä mm, luovasti mediaa-maisemaa ja se näyttää jotakin tältä, että sitä myötä sitten, kun digitaalista teknologiaa ja varsinkin tämmöistä mobiilia liikkuvaa, mukana kulkevaa laitteistoa on alkanut tulla enemmän niin, tai alkoi tulla, niin, niin jotenkin se silloin niin kuin rävähti ja ryöpsähti ihanasti. Ja, ja kyse ei ole taidosta tai osaamista tai välinehallinnasta, vaan aina löytyy niitä tapoja ja teknologioita ja reittejä, että saadaan, jolla saadaan niin kuin jokainen mukaan ihan vauvasta vaariin. Mä näen sen jotenkin tämmöisenä tutkivana, innostavana, toisia myös kannustavana ja yhdessä tekemisen ja kaiken myös tämän analogisen ja digitaalisen yhdistämisen mahdollisuuksia, maailman tutkailemisen, ihmettelemisen ja uusien asioiden haltuuttamisen maailman. Joo, no, Britti Jackie Maas on, on paljon kirjoittanut ja tutkinut, mutta häneltä poimisin ja hänen työryhmältään yhden artikkelin, jossa pohdittiin erityisesti leikkejä ja luovuutta. Siinä sellainen hyvin, hyvin systemaattinen ja hieno tutkimus ja siitä artikkelin, tota, missä 0-5-vuotiaiden mobiilisovellusten käyttötapoja, tarkoituksia ja merkityksiä on pohdittu. Ja sieltä nousee tämmöisiä asioita, että silloin kun on kyse ikäsopivista sovelluksista, niin voidaan tosi hyvin tukea, tosi hienosti tukea lasten leikkiä ja sitten myös leikillisiä ja luovan ajattelun kehittymistä. Ja tämä on minusta tosi tärkeä löytö tutkimuksellisesti, että jos mietitään, että miten me halutaan tässä uusien lukutaitojen alueella tukea, kaikkien lasten kasvua ja kehittymistä, niin kyllähän se silloin, ainakin luovan ajattelunkin kehittymisen näkökulmasta, niin ei ole ollenkaan mahdoton käyttämällä erilaisia digitaalisia sovelluksia. Sitten samaan aikaan niin tutkijat raivaa osaltaan nyt sitä tietä ja yrittää levittää sitä ymmärrystä ja näiden asioiden merkitystä, koska ihan selvästi on vielä tilanne, että kaikkea me ei osata hyödyntää. Että ammattikasvattajien keskuudessa on jonkin verran vielä mm, epävarmuutta ja pelkoa ja, ja sitten ihan tiedon ja ymmärryksen puutetta. Sitten on ihan pieni detalji, että, että siinä tekstissä tuossa artikkelissa mainitaan erityisesti, että sellainen mediakäyttö, joka näyttäytyy luovempana, niin se osuu tuohon päiväsaikaa, mikä nyt tietysti on loogista. Tässä sitten ei illemmalla nukkumaan mennäessä, jos, jos ollaan mobiililaitteiden äärellä, niin, niin enemmän sitä käytetään niin vastaanottamisen näkökulmasta. Ja että erilaiset mediasisällöt heijastuu ja tämähän nyt on tiedetty monesta muustakin tutkimuksesta toki aikaisemminkin, että, että erilaiset mediasisällöt heijastuu lastenleikkiin ja he niin jatkaa ja rikastaa ja prosessoi ja käsittelee niitä mediassa ja median kautta kokemaansa leikissä. Miksei se voi sitten aivan hyvin tapahtua toisinkin päin, että, että, että sitä omaa, omasta ideosta lähtenyttä niin tarinaa ja leikkiä ja mitä ikinä tekemisen tuota, muotoa, niin myös sitten jatketaan niin rikastamalla sitä erilaisilla mediatuotoksilla. Ja tässä artikkeessa sitten mainitankin kyllä myös, että, että kyllä kun jo tässäkin ikäryhmässä 0-5-vuotiaat niin tapahtuu sellaista, että omaa leikkiä tallennetaan tai omia aikaansaamia vaikka muovelluvahatuotoksia kuvataan digilaitteilla. Tehdään still no, Sitten tällainen Amerikan mantereelta Karen Wooden on taas sitten tuonut tähän keskusteluun. Termin, joka tulee tuolta Maker-kulttuurin puolelta. Eli hän, hänellä on kiinnostavia tekstejä ja paljon hyviä artikkeleita, jotka puhuu juuri lukutaidoista, uusista lukutaidoista ja vielä nimenomaan lastenosalta niin, että siinä näkyy leikkileikillisyys, mielikuvittelu ja tarinointi kaikki sellaiset lasten kannalta merkitykselliset asiat. Ja Nostin tämän esiin siksi, että tämä kannattaa huomata tai tietää, että myös tästä, jos etsitte itse tietoa luovasta mediatuottamisesta lasten osalta, niin tutkimuksessa kannattaa, tai tutkimuskirjallisuudessa kannattaa kurkata myös tämä Maker-kirjallisuus, koska niin esimerkiksi tämä Carre on tuonut Vahvasti sitä osana voi puhua tämmöisestä make a momentista, niin tämän luovan tuottamisen niin kuin näkökulman, jolloin se, niin kuin se termi tai käsite tai lukutaidon muoto, jota siinä tarkkaillaan, niin, niin kääntyy silloin niin kuin make a meikö Mutta mä en olisi niin, siis koska se viesti ja message ja sisältö näissä on kuitenkin yksisuuntainen, että, että halutaan ja, ja niin kuin nähdään arvoa siinä lasten omalla tekemisellä ja ja luovalla sisällöntuottamisella, niin se käsite, että jos se nyt vähän on eri, niin se ei ole minusta niin vakavaa, mutta sitten jos itse haluaa tietysti tutkimusta tehdä, niin on hyvä ymmärtää näiden käsitteiden taustalla olevat ää, niin ajatusmallit ja, ja arvoajattelu. Mutta tota, mm, viesti on vahva, että, että tällainen luovan tuottamisen kulttuuri, jossa lapsi saa itse ja pienissä tiimissä yhdessä, yhdessä aikuisten kanssa, vertaisten kanssa, monilla eri tavoin, monilla eri teknologioin, monin eri modaliteetein tuottaa sisältöjä itse ja tota, se tulisi ihan, se ei ole mikään spesiaalitapahtuma joskus silloin tällöin tai joku järjestetty teemajuttu, vaan se tulisi ihan tosi niin kuin, äm, osaksi arjen käytäntöjä ja, ja hän puhuu, puhuu niin kuin, jopa, että, että pitäisi saada niin kuin leviämään tämmöisen luovan tuottamisen kulttuurin. Olen tästä ihan kyllä samaa mieltä. Sitten nostan yhden oman, oman artikkelini viime vuodelta, koska pohdin siinä tota, myös sitten, mitä meidän yhteisesti kannattaisi pohtia, niin joskus tuntuu olevan varsinkin varhaiskasvatuksessa niin jotenkin vielä semmoista vähän kahtiajakoa, että on, on niin kuin ikään kuin oikeita materiaaleja, välineitä ja sitten on digitaalisia työvälineitä ja ikään kuin ne olisivat niin joko tai maailma. Ja, ja onkin ollut keskustelussa meillä laajemmaltikin isompienkin oppien osalta, oppijoiden osalta tällaisia digiloikkakäsitteitä ynnä muuta, niin niissä on vähän semmoinen viesti, että ikään kuin pitäisi siirtyä jostakin vanhasta johonkin uuteen. Mutta mun näkökulmasta ja materiaalisista näkökulmista tarkasteltuna, niin jotenkin se balanssi on kaikkein, sen etsiminen on se kaikkein paras reitti, että ei tietenkään unohdeta tätä fyysistä materiaalista, lasten arkea ja ympärillä olevaa elämää ja kaikkea kiinnostavaa, mutta myöskään ei sitten jotenkin yksisilmäisesti katsotaan vaan ja katsotaan yksisilmäisesti sinne digitaalisuuden suuntaan, mutta ei myöskään toisinpäin, että sanotaan, että ei nyt tarvitta tai ei kannata, että kyllä se tehtiin myöhemmin tai että me käyttää niin paljon vapaa-ajalla tai pelaa, koska näissä niin materiaalisesti pohdittuna niin, niin on niin erilaisia, tota, se olemus lähtökohtaisesti niin erilainen, joka ohjaa sitä tekemisen tapaa ja sitä kautta niin merkitysten muodostumisia. Että tässä minun esimerkissäni analogista edusti niin paperi, ja sivelin ja tapahtumaa, niin piirroksen ja maalauksen tuottaminen ja sitten taas digitaalista niin mobiililaitekosketusnäytöllä ja siitä käytettävissä oleva yksi tietty appi, piirtosovellus, niin se osoittautui niin ikään tämä analoginen maailma kokeilevammaksi ja kehollisemmaksi ja digitaalinen taas sitten leikillisemmaksi, semmoiseksi nopeatempoisemmaksi ja niin kuin jotenkin semmoisena myöskin kokeilevana siinä mielessä, että, että, että se on niin sallivampi. Mutta näissä molemmissa on ehdottomasti pedagogista potentiaalia, jolloin mun viesti on, että varsinkin varhaiskasvatuksessa niin kaikkea ja niin monipuolisesti se maisema kannattaa pitää auki ja olla avarakatseinen moneen suuntaan. Ja jotenkin minulla on tällä hetkellä sellainen tuntu, että sellaiset ristiin menevät toiminnot on ihan parhaita, että on, on tota jotakin vaikka äm, tuotettu tai on leikkiä tai näin, niin sitä voidaan sitten ottaa talteen ja edelleen niin kuin työstää, vaikka editoida joksikin tarinaksi tai, tai dokumentoida joku oma ja sitä tai sitten toisiinpäin tosiaan, että, et siinä niin näitä, että se ajattelumalli, että nyt tehdään tällaista, sitten otetaan noin laitteet ja tehdään tällaista, niin se kannattaisi vähän ehkä rikkoa ja alkaa niin itsekin rakentaa omassa päässä tota niin opettajana siltaa siihen väliin. Sitten Tanskan suunnalta tulee Kirsten Protnerin kitkimuksia. Ja tässähän on erityisesti tätä artikkelia, jos tämä päivän tematiikka teitä kovasti kiinnostaa, niin suosittelen erityisesti etsimään sen käsiä lukemaan, niin hän, koska siinä hän myös sen artikkelin teorian kokoaa hienosti jo tiedossa olevia tutkimuksia, jotka lasten luovaa digitaalista sisällön tuottamista jollakin tapaa koskettelee. Mutta tämä tulee tosiaan tanskasta, että aina näissä pitää tietysti muistaa sitten se, että että konteksti on joka, jokaisessa vähän eri ja näkökulma tietysti sitten niin kasvatuskäytäntöön, ja yhteiskunnan näkökulmasta eri. Mut noin yleisellä tasolla hän löytää erittäin niin tärkeitä tai, tai sanottaa ne tuloksensa tällaiseen muotoon, että lasten mediatuottaminen sisältää hyvin paljon sosiaalista kanssakäymistä silloin, kun se tietysti tapahtuu niin ohjatusti ryhmässä tai luokassa. Tätä sosiaalisen kanssakäymisen sitä merkitystä siinä ei pidä unohtaa, että joskus tuntuu, että se fokus on liikaa siellä itse tuottamisessa tai syntyvässä teoksessa, mutta yhtä lailla oppimisprosessi on jo se itse tapahtuma ja se tekemisen prosessi. Semiottista neuvonpitoa ja ratkaisuja ja valintojen tekemistä, mikä on todella mitkä on todella hienoja taitoja sitten, niin pohjustamaan monia eri lukutaidon muotoja. Muun muassa ja kyvykkyyttä toimia yhdessä ja niin edelleen. Ja sitten tekemällä oppimista, eli, eli jotenkin se näkymä sieltä aukeaa juuri semmoisena, että, että niin kuin viittasin tuohon niin se digitaalinen on sillä lailla leikillisempi, niin se myös rohkaisee erilaisiin kokeiluihin ja jos nyt ei ihan ole aiotun suuntainen tai olonen niin sen saa sitten uusinta otoksen tehtyä aika, aika näppärästi tai deletoitua jonkun mitä ei halua pitää ja lähteä sitten tekemään uutta. Ja tästä yhdessä tuottamisesta erityisesti hän haluaa nostaa, nostaa tuota esiin sen, että se näyttäytyy tapahtumana, joka on hyvin leikillinen. No, tämä ei ole nyt yllätys, varsinkaan varhaiskastuksen osalta. Tämä kertoo toisaalta siitä, että se on pedagogisesti osattu hyvin pohjoismaisen varhaiskastuslogiikan mukaisesti toteuttaa, mutta toisaalta myös juuri tästä modaliteettien luonteesta ja siitä, teknologisesta mahdollisuudesta, mitä se pitää sisällään. Varsinkin yhdessä tehtynä erilaiset luovat sisällön tuottamiset kehittää monilukutaitoa ja sitten tietysti tämä ongelmaratkaisutaitojen kehittyminen, joka liittyy tuohon edellisiin tekemällä oppimiseen ja näihin semioottisiin neuvotteluihin. Sitten vielä edelleen taas tuolta toinen Karenin teksti, tässä on hauska, onko tämä paying by playing, niin sitä on syytä miettiä, niin vähän tämmöinen sivujuonteille menevä asia, mutta niin oleellisesti tähän ilmiön tässä ajassa liittyvä, niin halusin nostaa tämän siksi. Hän on miettinyt tämmöistä transmedia-ilmiötä erityisesti silloin, kun lapset käyttää ja myös itse tuottaa, koska hän ei hirveästi enää edes tässä ajassa oikeastaan erota, että se käyttävä median ja, ja niin mobiililaitteiden eri käyttäminen on myös, myös sitä tuottamista hyvin monesti. Mutta hän tota, nostaa esiin niinku ilmiö, jota voisi kuonehtia näin, että se on leikkiä ja mediatuottamista reaalisen ja virtuaalisen rajapinnoilla ja siinä vuorovaikutuksessa. Eli juuri toimiin äsken viittasin, että ei ole niinku syytä enää jotenkin ajatella semmoisia erillisiä toimintoja. Ja tota, hän niin kuin peräänkuuluttaa sitä, että voitaisiinko me jotenkin yhdessä vielä tiukemmin lähteä pohtimaan, mitä pedagogisesti tarkoittaa se, että, että nyt me ollaan semmoisen niin mediamaisema äärellä, joka mahdollistaa lapsille yhteisiä mediakokemuksia jaettuja hetkiä mediakuluttamisen äärellä, mutta myös mediatuottamisen äärellä. Ja Tämä ei ole aina, aina niin kuin välttämättä prosessi, joka jää sinne yhden ryhmän tai, tai ruokan niin sisään. Eli myös tämä rajattomuus ja tietyissä myös ajattomuus ja, ja tota, niin hän näkee siinä, siinä tota, tietynlaisen uuden kulttuurisen käänteen jopa. Ja hän niin korostaa lopuksi sitä, että, että on myös jotenkin tutustuttava ja ymmärrettävä ja perehdyttävä siihen, että lapsillakin on omaa digitaalista kulttuuriansa, jota voi kutsua myös vertaiskulttuuriksi. Heillä on kyky kulttuuriseen uusintamiseen ja he ovat voimallisesti osa heistä osallisia digitaalisissa erilaisissa kulttuurisissa muodoissa, jolloin se ydinkysymys on, että, että miten, miten niin tunnistaa, tunnustaa ja, ja löytää, löytää siis lähtökohtaisesti ja jotenkin tunnustella niitä alueita ja tunnistaa se mahdollinen niin kuin pedagoginen ähm, potentiaali siellä ja, ja lähtökohtaisesti ottaa kaikki tämä myös sinä suunnitteluun niin mukaan ja ytimeksi. Ehkä kuulostaa kovilta haasteilta, mutta sitten tosi järkeenkäyviltä, kun rupeaa niin miettimään. Ja hänen viesti on myös se, että samalla kun me itsemme jotenkin tekisimme vielä tutummaksi näistä osin lapsille aika luonteisista toiminnan niin me alettaisiin myös aikuiset ymmärtämään tämän transmedia ja merkitystä ja, ja ikään kuin voimaa. Ja sitten ehkä osattaisi kiinnittää vielä paremmin siihen huomiota, että miten taata kaikille lapsille samat mahdollisuudet. No, tässä on näitä sitaateissa suosituksiani, mitä kokoisin tähän LOKS noista edellä esittelemistäni tutkimuksista. Niiden pohjalta sekä oman niin tietysti sen, mitä muuta, mihin muuhun olen perehtynyt, itse tutkinut ja kouluttanut ja seuraan tilannetta. Niin tosiaan niin kuin aloitinkin, niin kyllähän tilanne on sellainen, että edelleen kuumeisesti tarvitaan lisää tutkimustietoa ja ymmärrystä ja, ja tota, jotenkin semmoista, joka menee todella siihen syvälle eli osoittaa sen, mitä se merkitsee lapsille, miten, miten ajatellaan ja miten siellä, miten se vaikuttaa heidän niin muuhun toimintaan ja kehittymiseen ja, ja ihan, ihan kaikkeen, että ei riitä, että tiedetään jotain suosituimpia käyttötapoja tai määriä. Vaan tarvii mennä sinne syvälle niiden todellisten vaikutusten ja merkitysten juurille. Ja aikaisesti sitten meidän kaikkien yhteisesti pitäisi ottaa yhteiseksi haasteeksi, että tällaisia, no tämä virtuaalikahvilaan tyyppi esimerkki, niin pitäisi vaan levittää sitä tietoa ja tuettavan myös aikuisten osaamista. Ja nyt kun mitä enemmän tämä maailma moninaistuu ja tämä tekstimaailma kirjavoituu, niin ei jo edes yhtään, ei voi sanoa sillä että toimi näin tai tee näin, vaan että pitää lisätä sitä ymmärrystä ja tietoa siten, että jokainen ammattikasvattaja pystyy sitten suunnittelemaan ja tavoitteellisesti miettimään tilanteita ja asioita ja toteuttamaan niitä sitten kullekin niin ryhmälle ja ikätasolle ja tilanteessa ja kontekstissa, kontekstissa niin kuin sopivalla tavalla. Ja tämä on tosi tärkeä miettiä. Sitten mä laitoin vähän ikään kuin huomautuksena, että, että tosiaan sitten myös tämä lapsiin kohdistuva kaupallinen toiminta kannattaisi ottaa tarkempaa syyniä ja keskusteluun. Ja sitten tämä, mitä jo korostin tässä, tämä yhdenvertaiset mahdollisuudet ja jokaisen oman äänen löytämisen reitit. Mitä mä tekisin? Mä tekisin pienten kanssa tosi paljon jotenkin sellaisia asioita, joissa digitaalinen kamera on käytössä eli hyödynnetään niin, että lapset saa itse kuvata ja jopa niitä kuvia sitten jatkojalostaa eli sellaiset ohjelmat, missä vaikka voi tuoda kuvan, jota voi jatkaa sitten piirtämällä on tosi mainiota ja sitten tällainen kosketusnäyttöteknologia on kuitenkin motorisesti sellainen, mikä, minkä saa toimimaan aika pientenkin kanssa. Erilaiset äänittämiset ja äänten tutkailemiset tallentamalla on ihan älyttömän hauskoja juttuja. On muun mm. muassa helppokäyttöisiä appeja, missä voi äänittää useampaa eri ääntä tuota, eri raidoille tai, tiedosto, tai niin kuin ikään kuin kohti, ja sitten vaikka niitä luupaamalla saamaan jopa aikaan ihan omia ääniteoksia. Ja sitten kaikki sellaiset sovellukset ja käyttötavat, jotka edistäisivät liikkumista, niin ei ollenkaan huono juttu. Että kaikkea tätä siksi, ja tietysti nämä monipuoliset materiaaliset kokeilemiset ja, ja, ja sitten digitaalinen dokumentointi ei sillä siinä mielessä, että mitä, mitä nyt on tehty tai jopittu, vaan että miltä sitten se asia tai ilmiö näyttää siellä ruudulla. Niin Tällä kaikilla mun mielestä erityisesti tämän luovan mediatuottamisen näkökulmasta niin pohjustetaan sellaista näkemystä, jossa lapsella alkaa vahvistua se käsitys, että minä itse voin olla niin kuin toimijana tässä, että minulla ei tarvitse olla pelkästään vastaanottajana tai minä en voisi niin vaikuttaa tai, tai kamera on vaan sitä varten, että minua itseään kuvataan. Ja sitten vähän isompien kanssa niin edelleen kaiken tämän jatkojalostamista ja tuo jo hyvä pohja. Ja ja voi siirtyä pidempiin niin sisällöllisiin tota, muotoihin, kuten vaikka erilaiset tarinat ja ä, minidokumentit ja uutiset, vaikka mitkä, ja pohtia niin sitä, et, et seuraaja, seurata ja havainnoida koko ajan, että et minkälaisia merkityksiä niin muodostuu ihan selvästi, mitä sä havaitset niissä sun ryhmän lapsissa ja, ja niin ruokkia ja rikastuttaa sitä, eikä toimia jotenkin sitten siten, että tehdään kauhean niin lyhytjänteisesti jotain juttuja, sitä se kokeileva ja tutkiva oppiminen ei suinkaan tarkoita. Ja kun nyt tiedetään vahvasti tästä mediatuottamisen osalta, että kun sitä tehdään yhdessä ja yhteistyössä toisten kanssa ja vertaisten kanssa, niin varsinkin silloin myös samaan aikaan vahvistetaan sellaista osaamista ja taitoarsenaalia kussakin lapsessa, joka kantaa tosi paljon pidempään ja eteenpäinkin, niin miksei me sitten sitä. Ja ennen kaikkea tietysti se itseilmaisu myös, että ymmärretään, että, että sehän on semmoisen kaiken niin kriittisen lukemisen perusta myös, että sen oman niin kuin mahdollisuuksien ymmärtäminen, mutta sitten samaan aikaan niin kuin sen vastuullisuuden ja sen vastuuntunnon kehittyminen, että, että tietenkin on sitten, että mitä tahansa ei kannata kannata laittaa ja näin, että se alkaa vahvistua jo sieltä hyvin niin kuin varhaisvuosilta. Minusta tuntuu, että olen käyttänyt niin aika tehokkaasti. Nimittäin nyt on aika tässä vaiheessa kiittää ja kuunnella sitten vähän, vähän enemmän käytännön puheenvuoroa. Ja mä olen mukana tässä mielelläni loppuun asti ja sitten vastailen kysymyksiin, jos teille jotain tulee. Mutta Tuosta osoitteesta minut tavoittaa, ja milloin, saa, milloin vaan voi laittaa viestejä noihin kanaviin tulemaan jutellaan lisää. Kiitoksia.